Потяг на Львів від залізничного вокзалу Запоріжя сьогодні відправлявся першим із трьох, що прямували на захід. За дві години до відправлення на привокзальній площі почала утворюватися черга. До встановленого часу людям було заборонено виходити на перон. Літає щось, бах-бах. Так, зриво і А тиждень тому що було? Тихіше. Ну, тихіше. ну, а ви куди прямуєте? Ну, куди ні подальше. Організувати посадку людей на евакуаційні потяги допомагають 10 волонтерів. «Ми як волонтери допомагаємо разом з поліцією організовувати окремі групи». «Ми як волонтери допомагаємо разом із поліцією організовувати різні групи, розподіляти їх по вагонах. Допомагаємо жінкам та дітям при посадці. Є окремі вагони для людей з інвалідністю». На парон, поки пропуску немає. Аби не було хаосу, черга утворюється на привокзальній площі. Всі громадяни, які їдуть, стають в чергу на привокзальній площі, вони, вони беруть їх по 100 людей, по 150 ставлять в чергу, і всіх виводять до вагонів. В вагони люди сіли, ну це 15-20-30 хвилин займає. Хвилин. І всі, всі від'їжджають. На, на кінець дня всі пасажири від'їжджають. Вокзал «Запоріжжя-перше» працює у штатному режимі, цілодобово. Щодня у західному напрямку вирушають два-три евакуаційні потяги. Час відправлення – не за чітким графіком, кожного разу у різний час, розповіла заступниця начальника вокзалу Тамара Носенко. У нас сьогодні три потяги. Один потяг 12-20 Львів через Кривий Ріг, другий потяг у нас 16.05 через Кривий Ріг. Теж буде Коваль львів, двогрупний состав Коваль Львів. І в 21-38 у нас буде потяг до Києва через Дніпро. Всередині вокзалу відкриті зали очікування. Зал підвищеного комфорту працює безоплатно. Тут можна переночувати, випити гарячого чаю чи кави, показує Тамара Носенко. На даний момент він у нас безкоштовний. Ми всі послуги у нас безкоштовні. От, у нас тут мамочки з дітками з маленькими, от знаходяться, чекають поїзд. Потяг стоїть на дванадцять двадцять на першій колії всі вийшли. От і осталися просто люди, які чекають другий потяг. Ну... «Желання немає, бажання в них немає бути тут». «Якщо там пасажири з інвалідністю, там, ну, їм треба там, тут хоча б хоч пересидіти, що вони дуже себе дуже погано почувають, то ми теж йдемо на зустріч, сюди приводимо їх, щоб вони пересиділи, погрілися». Евакуаційним потягом до Львова сьогодні відправлялись 200 жителів Маріуполя. Залізничники розташували їх у перших чотирьох вагонах. Деякі родини залишились на вокзалі в очікуванні наступного потягу. Розповів Суспільному начальник охорони вокзалу, Залу Олександр Пономаренко. Новини на Суспільному Запоріжжя.